ŞAMİNİN KILILI ŞAMİNİN KILILI ŞAMİNİN KILILI zent'e mani olabilir. Prezident halkın hivuklarını korumalıdır. Onun hivuklarını ancak devlet koruyur, konstitütsiye koruyor. Konstitütsyada onun hivukları veriptir. Hansı vak o hivuklardan istifade eden de ona maneçilik öğrendir. Ne için bu kadar adaletsiz danışırsınız? Mən indi vətəndaşlara daim müraciət edirəm ki, ictimai nəzərət haqqında yavaş gedir bu proses, yavaş, hələ öyrəşməmiş ki. Hələ hesab edirik ki, bəli, orada hansısa icra başçısı bir ağadır, handı istədiyini elə bilər, insanları qul kimi işlədə bilər, insanlar da buna dözməlidirlər. Deyirəm ki, verin bu məlumatı, göndərin məktubları. İndi prezident administrasiyasında tam başqa bir vəziyyət var. O məktubları əvvəllər gizlədirirdilər bəziləri. Əvvəllər kimdən ki şikayət edirlər, ona göndəridilər. O da sonra həmən o şikayət içini əzirdir. Ona son qoyulur, düzdür, vaxt lazımdır. Amma bu artıq tendensiyadır, bu meyildir. Ona görə camiat da, ictimai nəzərət işində daha fəal olmalıdır. Bir çox məsələlər haqqında məlumatı mən əvvəllər mətbuatdan alırdım, mənə çatmırdı, izlədirdilər, mal alıyırdılar işleden de dolu dolu işledik sonra da ala yarım sık yok 1 kilo karışkan kızartma için gelip 1 litre yağ işledisek ona da bizim gücümüz satmı 2 litreli yağı 9 mal 80 kapıya verir bunun ale saklama olmaz ne ne saklama olur o ailesiz adamlarla tenha yaşayanlar 2 litreli ben böyle başa çıkıyorum ay yarım 2 litre işledi Olar dolanabilir ama bu külfet adamlar dolanmağı qeyir mümkün. Söreç, berekatına kurban olur. Uşağı birisi çök edir. Nefem deyir ki baba çök Bir, bir, bir, bir defa ortasını bile kırandır, biri yoka çıkar. Bunun çeksinden balıklanan yok, gidem ona bakmıyor. Sahipkâr da kınavlanır. Sahipkâr gelen onun kıymatıyla oradan söreye kaldırır. Söreye de kaldırır. Biz bəd baxları, biz yetimləri, əllərində qalanlar məcburdur alırıq. Baqaraq. Aşqalçığa, aşqalaçımıza pablinə gəldik. Hamı qırılıb başa gedəyik. Doktor çıxıb çıx, çıx, şey deyir, indi yerdə mən baxıram bu verilislərə. Deyir ki, yaxşı qidalanmaq lazımdır. Ha, bu qidanı almağa pul yoxdur bu çörəyə gücümüz çatmır Hamı çarşıbaş qalıb ki, əkron boyda 32 madəli qəpiyyə, onun təyiq olmaz axıq. Vallaq olmaz, mümkün deyir, belə şey olmaz axıq. Yəni, deyilsiz yaşamayın də, bir dəfəli öyrünə çıxın, resmi və çıxın yerindən başqa deyir məsəl. Milləti neyməl görəyirsən, bəl tək tək alın, sən ne deyir də sarayasən, görəyirsən ki, öyrün başı qan tıboş. Millət də yaşıysən, nə Ya, bu, bu millətin qaydırına ka. qal. Olmaz, hafı? Yazıq döyüm. Hər şeyi oda qiymazın hafı. Yüz maat götürüb girirsən bir kamçının çıxanda, görsən aldığın bir torba şeydi, amma pul yoxdur. Pul qağırdı, belə şey olmaz. Azərbaycanın pulunu niye öldürürsünüz? Gözəl pulu var, qəşək. Yaraşıqlı, başıma gəlir, tədə çıxan Amma, amma. O şey yersiz. O dəyəri yoxdur. Elidir onun bu məmurları hörmətli prezidentimiz Albaş komandamız. Mən sizə müraciət edirəm. Mən sizə bunu götürü qoymadan vallıq olmaz axı. O marbalar nə ne bir nevanla pulsa, sabah ki marbasan oturub qabana pul sayır. <gülüyor> Palmaqlar yıvar <olsun. gülüyor> <gülüyor> bu. Mənim kimi sizə tapa bilmir axı. Yoxdur. <gülüyor> Maraziya gedəsi Məhb oluq, getmişəm. Şəhə insan əyəkdən deyir, ya başdan tutar. Bu da əyəkdən tutur, deyir, məhb gedirəm mən. Haradan alın mən pulu? Doktor deyir ki, güclü malizə lazım. O, güclü malizə hansı özel klinikə gilsən, deyir, töpül olmalıdır, 1 ilin Belə şey olmadı Bunu qurursunuz, yaradırsınız. Nə səbəblə? Hansı pulla? Eğliyibsiniz, bu aparatlar kəsimsiniz. Nə yani oldu bu aparatın pulu çıxmalı, kütarmadı. Aşağı sağında qiymadın. On madiliyində, heç o mızı top elə qıtağındır. Şirəsən, devlət balisesli, eləcəs ağzına sən deyir, pulun varmı? Yürəm, yoxdur. El, pulun yoxdur, yerə öyrəyəyəl. Bıraqdör, bilirərsən, bizi toqa Çox, çalnızam, bax gülürəm, ya ağlayıram. Həqiqətən. <gülüyor> e, Ə, dərdimə şəhit tapılmır. Mən nə tərir ki, mənim dərdimə şəhid tapın olsun. Allah rəhmətli şair çadırım var idi, biz görən-görən O yazırdı ki, "Rəhmliyim yaxşı, yaman seçərəm." Yəri gəlse vəhtən üsün, məndə zanımdan kəsələm. Allah ona qanı qanı, rəhməti nəsən. Ona, çox gözəl, məndini, şiir yazdım. Asakar kişiydi, yani, ömrünü pis, yakşı, başa vurdu. Gözə şağrı məndini. Yani, görəlmə şağrıydı. Yani, İmrəm, onun kitabı var dəyəyib, onunla qalarım yoktur. Amma görünə məna yazdı. Dədiyə, rəhəmliyəm, yəkşı yaman səsələm yeri gəlsə mən də canımdan kesərəm. Sağ olun. Miskayanı da qiymətə görsür. Gələ bilmər anbar yayı al deyər. Heç belə şey olmaz axı. Vallah belə şey olmaz. Allah Bu da deyəcəydiniz ki Bu pensiyalar qalxmıyor, amma qiymətlər... Ə, TİLBİ ZİERDAN deyib, sahil babayət deyir ki, yanbar ayında müşkilərə baxacaq. Yanbar ayına kimi insan qalmacaq, elə-belə. Bu əlil-məlil hamısı məhv gedəcək. Mən inanmıram, Hı -hı. o dərəcədə pensiyoner qala, veteran qala, əlil qala. Çünki ölüm baş alıp gelirim. O gün olmasın gören boyda kapısanlığa ölü bastırılmıyor. Bundan kabak böyle şey yok yok. 30-40'ı bundan kabak retki halde bir adam böyle oldu hamdurdu. E, Prankese öldü. Ama işte en yoktur, işte, malaklan en yoktur. Öyle e, Prankese öldü. E, çünkü millet de bezirsiz. Ölü bastırmaktan. Ölü yerine öde dönemde balise dönemde değil ki pabinadandı bu karun olur bu karun oldu. bu bir şey olmaz onu urbatsız edirler bu zulüm çekir, zahmet çekir işleyipti devlete hıyır veripti pehleli eliyor çobanlık eliyor zulüm çekir onu da urbatsız edilsizlik koymuşsun olmazsa birisi takan çay verirler hiç olmazsa gidip onu defneylemeye evin yani sporygarı Salafanlıyır, aparı tırlıyır. bu da oldu bunun dəkilmələsi Belə şey olmaz. Həni, axınlarımıza razıq etirəcəm bunlar bu işlə barəklansınlar. Allah şüphəyəzadə, bizim axınımız, baş axınımız örmətli Allah Bu bir çıxış ilə bir ekranlara çıxıq. Siz də görünün, görünmüşsünüz? Mü? Görünmək lazımdır, xalq sizə inanır. İndat yeridir sizin. <gülüyor> Olmaz axı. <gülüyor> siz siz də əv-i kərimi ki, devləti dağıtmağa çalışırdınız, qaçdı, gizləndi, iş yerini də bilən yoxdur. Siz Allah'a şükürün, oğlum. Bu quruluşun axını söz. Bu boyda Azərbaycan xalqın <gülüyor> axını söz. Sizin çıxışlarınızı əmən, O qədər dəqiqliyimdən qulaq asıram ki, görün, burdan da o mənanı öz beynimdə dərk edə bilirəm Olmaz, sağ olsunlar onun həm kədəri. canlı yayımla, Allah öyrənlər, şahitlərimizə rəhmət ələsin, əzəmə öz can sağlıq. Canını yayımla əzəm oxudur, övəlişə aparam da sağ olsun, bilmirəm, maddını tanımıram, amma baxıram, yəni canını yayımdır, hə Aklımızda inandı, inan yerine olur. Ona göre de onlar da sağ olsunlar, çok sağ olsunlar. Tesellidir de, ölü yayısına bu tesellidir. Adam biraz et olmasa öldüğünü yakış hissediyor. Ama sağırmayan da, akılmayan da, adam günü günden yerde kalan insanlar pis güneş şürürler. Çok keder'e girdiler. Bu fikirde insanı tez ölüm aparan şeydir. Amma kirləşmək adam görsən, iş başında bir dənə axı da yoxdur. Amma yaxşı səndən böyükdür. Amma hələ bunda ağarımı söhbəti yoxdur. O ağırsızdır, psizlərdir olar. O bizə adiyyəti yoxdur. Sağ olun. İndi bir dənə də mən əlavə edəyim. Eyləyim əllim, mənlə deyiləm. Mən sizin sözünüzə qüvvət olun demək istəyirdim ki, Ola bilərmi ki, görəsən, bu prasroşnu tavarlar, yəni vaxtı keçmiş qidalar əhalinin zəhərlənərək, indi birdən-birə yoxdur, 5-6 ay, 1-2 il müddətində zəhərləniv ölüm səviyyəsinə gəlməsi ki, bunu da a, diagnozunu pandemiya qor bizim hürmətdə Bəl. Səhiyyə Nazirinin işçiləri. Səhiyyə Nazirinin özü də pandemiya ilə eşitimə görə bu yaxınlarda, Nazirlərin çoxu bu vəzifəlilər, bizim başçı da, digər ə, bu icra hakimiyyətini istəyirlər. Mən burdan diqqət çəkmək istəyirəm, sos siqnalı vermək istəyirəm, həyacan təbili nə, nə mənada. Sizin övladlarınız, oğullarınız, uşaqlarınız gedir bu həmən prasroşnu tavarları bu və ya digər şəkildə hardansa əldə edirlər, yiyirlər, bilmirsiniz hazırlığa gedəndə mi? Məktəftə mi? Dərsdə məllimdən indi icazı alır, ya məllimdən bir yerdə yiyirlər, ya nəsədə bir şey, ad günləri, tortlar, e, məsəl üçün deyir, məllimin ad günüdür, tort alın, gətirin, 8 martdır, ya məktəftə tədbirdir, bu tortlar pişirilir, yeməklər pişirilir, bunların hamısı şagirdlər tərəfindən, məllimlər tərəfindən yiyilir. Yəni, bu qida təhlükəsizliyindən həmən bu pişirilən un məlumunatlarına nəzarət varmı? Bu yaxında da bir uşaqla danışmışam, it saxlayır. Deyir, iti sonsuz eləməkdən ötürü dişi iti, xaçkı. Xaçkı sonsuz eləməkdən ötürü nə eləyirlər, nə cür bir üsula elə Un yoxdur mu? Yoldaş nazir. A qida təhlükəsizliyə naziri, təsərrüfatı naziri, a, e, kənd təsərrüfatı naziri. Bu, unu saxlayırlar 5 gün, 10 gün un çürüyür xaraf olur və ondan yalpişirib verirlər itə it olur sonsuz. Yəni, indi mən demək istəmirəm ki, belə bir e, effektlə biz qarşılaşmışıq, yox. Yəni, deyirəm, ola bilərmi ki, bu çürümüş undan pişirilən yeməkləri də verə bilərlər. E, o, yemək xanalarda mı, çörək satılan yerdə mi, marketdə mi bilmirəm. Bunu da nəzərinizə çatdırıram, yoxlama aparın ki, Azərbaycanda vaxtı keçmiş un məmulatları, qida məmulatları varmı, yoxmu, bunu bir nəzarətə götürün. Sizin ki, balalarınız bunu, uşaqlarınız yiyir, bunu kəsif təbəqə cəhənnəmə qırılsın. Əsas sizin balalarınıza heç nə olmasın. Nəsliniz birdən kəsirlər, sonra bizim basçılarımız kim olur? Hə, sonra ölkəni kim idarə edəcək? Hə. Ona görə da mən bunu sizi, sizi fikir rəşif deyirəm, yəni diqqətinizə görə sağ olun. Onlar da baxın, müsələri hükmətini baxın da, müqbələcə cinayət olan kimiyyə, gəlib konuşaqlarız. İndi ağır işlər var. Özürləçmişəm mən, alağızın da fısa şöybədəyəm, görmüşəm, söylmüşəm, təqdir olun. İstintak aparı bir mayordur, o bariz quluyub. Deyir ki, e, xey, axı ah, məhkəmiyə verir. Birimdə məhkəmiyə verəcəydim ki, istə gələn gedir. Mani o məhkəmənin yoğunu göstərməni, məhkəminə mən varam 200 metrədir. Mən oraya gedərdim, mərkiyyətə bitəri. İndi də gedirəm, gəlirəm, deyir ki, istintak gedir, istintakın müddəti var. Məhkəmdən deyirdim, mən bizim saləyətimizi əlmizdən alma mən beysap adamı onu alnıram tırıq tırıq deyirsən ki sən evi qurariyi bilmisən səndən də yapsınmır çözəm qurunu bilməsən mən bu işin dalından getmərəm azırda mövmənin altına qalıq varam amma sizi kimi məmurlar mayoz makonu qoy başqa bir rayondan gəlif görən boyda burada ikinci ci qrup 50 ağır xəstəni təhqir eləməyiniz Sizdən əlkəndir ki, söz olmaq, sən mənim axrıma çıxan ki, mən də sənəyin axrıma çıxacaqdır. İndi gördüyübə, mən bu işin internetini deymişəm, vaxtlandır, müddətməndir. Bizim Bakı qaynaq xəttimizdə turaziyyət yani, eləmişəm, bizdən gələmişəm deyib ki, nəraq atılıyım sizin bu işidir. Hələ üzrə 10 gün də keçdik. Hələ bir xəbər yoxdur. Ona çağırdı, o cünayətgardan aldığını aldı. Mən həmən gündən bildim. Ki, bu iş belə həll olur. Ücə satıldı iş. Bəli. Çünki, belə açıq, axırda Allah qoysa bunun nəticəsini, görən buydu hamı biləcək. Bu işin nətizəsi nə ne oldu. Çünki o mağa yollayacaq sizin takım tarışını. Dəyəcək ki, e, onu oxuyanda sizə bir məlumat verəcəm. Ay, bizim qanə xəttimiz, bizə yəyə duranlar, o maçdakılar. Onda sizə deyəcəm ki, məhə, gördünüz mü, məsələdən deymişsin məsələcəmə. O, o günlə gözləməklə, 10 gün, 15 gün. O mənasız şeylərdir. Bəli, 15 günə pişirir dana işi, hazırlıyır, çıq o görmünə etiyyə. Qaynaq xəttinin sözünləndə, sağ olsun örmətli prokurorumuz, görən bu prokuroruz. O mənə yaxşı qabr edir, kitaba qabrımda Dedi, əgər sizi qayn eləməsə, bu işə təkrar özüm baxacaq, mamura getirdim. Evet. İndi hələ gözləyirəm. O da deyirək, çapar bir məkəm yemənlik görür. Bu günə kimi gözləyirəm. Burdan belə qoy görək indi. Bu gözləmək, gözləmək. Mən gözləyəcəm. Mən cavab almərəm, amma gözləyirəm. Nə də ora gedəsən İndi deməli bağışda sənin sözümü kəsim. Çünki mən nə çağırsam bura dəyə qar, xəstə dəməm, burada pləkanla yıxılıb Çünki mən iylə dururam. Maqalet şəhər e, rəisin olsaysan, o bizə nadirdir. O belə şey olmaz axı. Belə Biri şey Biri şey Birincisi Hörmətli Azərbaycan Respublikasının e, Milli Məclisinin sədri e, xanım. E, mən üzümü tuturam Azərbaycan Respublikasının daxil işlər naziriyinə, Azərbaycan Respublikasının baş prokuraturasının naziriyinə. O da özü bir naziriydi, də indi nə olsun naziriyyə yazılmış, baş prokuror ilə nazir kimi bir şeydir. Bəli. Bəli, elə yerəcəsə nazirdən də üstündü Ə, Azərbaycan Respublikasının baş alim həlkəməsinə alim həlkəmə deyilən nazir kimi bir adam. Azərbaycanda belə bir e, tendensiya var ki, hadisə baş verəndə yaxınlaşırsan, ya sən yaxınlaşırsan, ya şikayət eləyirsən, ya səndən şikayət eləyir, fərq yoxdur. <gülüyor> Polis Azərbaycan Respublikasının hansısa rayonunda şöbəsi varsa, hansısa bir əməkdaşı polisin Bunu qəbul eləyir işi, aradan bir 15 gün kesənə qədər heç nə demir, bir söz soraq çıxmır. 15 gündən sonra sana bir dənə bildiris göndərir ki, ya da cavab göndərir ki, ya da telefonla zəng elif deyir ki, bəs biz belə işlərə baxmırıq, bunu verin məhkəmiyə. Biz anıdan ölüm işinə baxırıq. Hə. Tövq uğurlandı, məlkəməyə verir, evin uğru girdi, məlkəməyə verir, nə biləm, adam səni təhqir elədi, məlkəməyə verir, borc aldı, qaytarmadı, məlkəməyə verir, ver. məlkəmədə, məlkəmədə. məlkəmədə də belə bir situasiya var ki, deyir ki, mən üstümə nə gəlibsən, işin polisdədirsə, polisə bildir, polis versin prokatoriya, prokuror üstünü yazsın, göndersin, ma ki, mən də baxım, yoxsa ged 20 manat dövlət rüsumədə, gəl mülkü qaydada baxım. Yəni o 20 manat övdlən dövlət rüsumu cinayət işinə daxil deyil. Orda mülki qaydada baxılır, mülki işə. O cip məsələsinin zadını dediniz gələndə deyirsiniz cip palaları iki adincə olur. Heç alınmaz. Sənə poxta. Ha çəkilir gedir. Sənə kimi götürənlər bax. Çəkilir gedir. Mən dəstəyləm Arasan vuruşumuz o, <gülüyor> o da dimidir oldu. Aylanda da keçim olursunuz. Mənim kimi sizin hər yerə salaşırsınız. Bazı <gülüyor> 35 manat, 40 manat qarışıq. Onun ağlı öhdəndir. Həm xəstə, həm başı yox. Onun daşı təmin edər olur. <gülüyor> <Uurdu. lirma gülüyor> <hem de tırağın. gülüyor> Buna allaha şükür, devlətimiz gözələyib verir, şərait verir, yaşayır, məyə kimsə dirəyəyib şəhməyib şəhməyib. Bəli adamlarla nə yor gözləməyər, bunların nə həndət olar, bunların nə köməy olar, nə yoldaşlıq olar. Bələsində iş, yeri gəlse salam verməyə vəzləyib, günah salam verir. Yer kimiki vədiyəni, kocaqarə evinə aparık qovul. O insana salam verən, buna mı günah apahtır? Ona elə dəma salam verməyə olmadır. Buna demləyib, o evəl <gülüyor> Əgər o qançopdur. Hə. Mən bir də nədir. Hı hı. Məlum çaxpaş qalmışam. Başqa rayondan gəlir. Bir ay keçəndə bu rayon boyda görəsən 250 min manatın aldı, bu Neylən aldı, Nəpasönün aldı. Bunlara verilən dövlət tərəfindən maaş Ne kadar püldü, ben başa çıkmadan. Ona göre de, ona göre de, benim kimilerini onlar hiç vakti saymıyorlar. Çünkü neye göre? He? Çünkü benim püldüm yoktur. Ben. Benim olsa, he. hemen sen mayor olsun, sen palkonu, lieutenant olsun. 100'den akı oturun benimle söyleyi, El El Kehmet meydan. Çünkü benim püldüm yoktur. Ama hep ne salamış, salam, hiç salam da görmüyor. İş i̇şte, demir evet. ki, gəlib sən otobördə. Əyağa qalxırmı girəndə, Mahi Heç kim əyağa qalxmı? Hei, evet, az mənə ama... mən təqqir edir, az da mənə qanunu qoydam ama, mən də cavab, sual verəndə, bu mənim sualıma cavab verə bilməyir. Elə öz bildiyini, yanına bir şart qoruşdur. Rejanski partada, biləm o nəyəkdə baxır. Polisdə aparat... rejanski formada adam. Aparatda orada, orada, o deyir, ə, belə yaz. Orada gözləm, başləm, orada işlərini görürəm. Deyirəm oxu, dələşim. Bir dəyə cəlmə ilə də O gün oxumuşam. Evet. Yani. <gülüyor> i̇şte o bu axşam onu. İnanır. Derə bel tamadıya deyirsən, oxu, deyir pul ver oxuyum. Yox. Elə çıxır də, yəni. Elə çıxır deyəndən də hətə hətəfə pul risangdır, oxuyur. Pul adı çəmir, amma çəşə məxuş olar. dəqiq bilərəm amma. On ləzzəti doddan naz edir də amma. Görürəm də məzəldim anam? Yox, məni pişiy pişiy məcə. Evet. O da elə ki, mən çağayam uşağa. Mənim 60-dır. Mən dayı ölməyə yeləşirəm. Mən nə qədər yaşayımlar? İndi 60, 61, 61 məhbul insanlar gedir. Bəli. Yəni çatmırıq. Elə 50 çatanda oradan spidometr dolur. E, <gülüyor> Deməli, Olmalı. Gözəl Nazirlərimiz, Gözəl Prokurorlarımız, ay Gözəl Milli Məzlisin sədirləri, bu Aqsaqqal müradiyyət edir ona görə ki, Azərbaycan Corambo rayonunda bu kişiyə heyvan veriblər, neçə dənə heyvan? Oğluna. Oğluna, iki baş heyvan veriblər, iri boynuzlu dana, inək. Bu iri boynuzlu dananı Bu adamı saxlamağa yeri olmadığına görə. Yox, var idi, imkanım İmkanı olmadığına görə, yəni bunun yeməyi var, otlamağı var, gəzməyi var, bir kökçəs ola bu yuncuna keçirdi, oynaya. Bu dana deyəndə, yəni oynamaq istirir də, heyvan da oynamaq istəyir. Bir gərək bir 2 hektar sahəng oladın, amma bir bunu məhliyə bulağaçasan, məhəldəki bütün toyuqducanı alacaq ayağını aldına. Bu saxlamaq bir, olur? Çox məhəldəni saxlamaq 400 mələdə bənədir, bu da nə ağaç qoyasıdır, nə əkun qoyasıdır, nə piçin qoyasıdır. Qazanız adı kesirdəcək hamızın boynu üzrə. Nənsə, səhəfət bundadır, götürüb verib bu inandığı bir qadın xeylağı var. Ona ki, buna iki il bax, o da rəhmətə gedibdir. Onun da... Yaşanəndə bilmirəm, qızı götürüb eləm, təzənin inəkləri ki mənimdir. Yox, bacı. Bacısı götürüb ki bu inəklər bən. Bəm... Hə, bu dananı vermirəm, inəyi verməyəcəm, sağ. İran birə inəyi vermirəm. Nadir, sən kimsə verən inəyi ver, mən vermirəm sizə. Hə, bu da indi bu ona haqq verir, səbəb yox verir. Məni kimsə verməlidir. Hə, çünki sonsuz adamam. Çağım çox, çağım yox. Sən onun Nə qədər sağlayıcaksan ki, sağırsan ki, 11 baş külüqədə, oradan çıxar. Amma bir nəfə yaxşıdır, normaldır. Onu qaymaq yaya bilir. Zonsuz bir insana, belə bir həyatlar. O, var, nəyə mən başa üçməyəm. Şişas uşağın da əlinə. Bu böyrümdəki də əlinə, kindi bu. Mən onun əlinə nəyəsə ağlamam, bir çəkədə ticəyəndi onunla mən. Ürəyəm Əlin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> əlinə, Allah ta'lada, ta Allah haqqa qurban olun, heç almaq günahdır. Verməlisən, sadaqa verməlisən, çağırmalısən, ilə imkanın varsa, sadaqa verir və Allah da sahib etsin. sözü ərab dilindən kəsiribdə, əlil, yəni əlin belə açıq dilənən adamdır. Anadın gəlmək şuanın, oğlan şuanın, anadın gəlmək oğlan şuanın, o da bizim Azerbaycan həkimlerini sayhetsiz ucundan edilmiştir. Bizim nəsildə köyde bir şey yoktur. Olmuyur. Abdelənlik növvədən də yoxlamış amamsın. Bizdə əlillik şahslıq adam olmuyur. Ama sağlam olmuşum. Köylərdə yitirəm. Bir ney təhnədən bir şey yoktur, bizdə o kədmi təhnədən. O həkimi onu əlinin yerə salırır. Nəsindən ki, oh. bu geləcəyin saldatı olmasın. Oh oy oğlan şarı azalsın. Bir mən başıma gəlmir. Çox məhəkin valideynə zərər verir. o şana da elə bədbəx edir. Ondan da al bax. Bu Həşim demiş, bu Mən bu yaxınlarda korona oldum, xəstələndim. Əməli başda korona xəstəliyinə tutuldum, evdə yatdım, özüm özüm müalicə elədim. Onun indi müalicəsini buradan, efirdən deyirəm, həkimlərin yanına getməyə qortdum ki, atmosferə salacaqlarımla orada, o atmosferə Ay, aparatı var. Cihanı partladı və, və öldürülə şey çoxmadı. Hə, hə. <gülüyor> Allah haqqı, nə tərum müalicə elədim <gülüyor> onu. <gülüyor> Limon, sarımsaq, deməli bunu sarımsağı diri-diri uddum da, yedim də, çörəyə də yaxdım, yedim. Limonu da diri diri də yirdim, çaya da qatdımışdım. Belə gecə də durdum, gəzdim, səhərə qədər yatmadım. Mən biləni yağlı əhliyyətli yeyirəm. Bəli, yağlı əhliyyətli. Ondan sonra səhəmli gördüm ki, telefonda "Mənə yaman xoş gəldi" dedi. Allah şükür. Bəli. Dirilirsek. Onu da sən verdin. Allah görməyin dursun. Görsünüzmü bu cür bir dəğilməsən də həkimlərim. Deyir ki, yaxşı qidalanın. Yaxşı qidalan. Gıda. Yaxşı qidaya Allah Bəli. Buna görə də onun ürəyim hissiyan olan deyirəm. Çox balıq sözləri mənim ürəyim vurumu görür. Amma mən O zamburajlı balıq çox oh. mana tərlik etdirir. Mən ondan bir dək onu simişkə yağlandım. Qızardıb qalma qoya bilmirəm. O oh. qızardıb də ürəyim istəyir, amma imkan İmkanım olmadı sonra. O uğru qələməyə də haqqı yoxdur. Sən yeriyə gözüm görmür. <gülüyor> Günüz zorluyorum. Düzünə sə girim, ardasında nəyisə olur. Təəssüf eləyirəm, yasin çağırsın ki, Cəməl, Cəməlin qapınaç buraxdı bu məndə. Hardan yığılmışam. Onu bu məndə, bu gedən protezdir. <gülüyor> <gülüyor> Ona görə də qalmışam, zəruridir. Təəssüf edirəm, ay Nazir. Bu gedir oğruğa Səfərdən yıxılır, qayıda səfərdə dırmaşanmır, qapını dövüşdür, ay öyəsi. Azıb də mən yıxılmışdır, mən yıxılmışdır. Elkək əzək ucağım, ağaq. Elkək ucağını Ha, belə şey olar, ha, nazir, qadın qalma. Ha, nazir demiş, bəyək ki, sözümüzdə qayıdaq, deməli, Bu məlkəmə deyir ki, bana prokuror müraziyyət eləsin, mən sonra işə baxım, ya da 20 manat dövlət rüsumudur. Oqşun, belə geçsə, oyna yoləndə bu uşağın əlinə çatı ya çatmıya. Bu işin gedişi, prosesi budur. Ahal, bunun ikinci yolu yoxdur. Deyirəm ki, çıxırır, bağırır, bəl. ölümüzü, dilimizi. Nuruşan oğlanları çəkdiririk, onları söhüşürür. Deyir-deyir, mən Nəni, xeylər, və nəsə qoş buraq qoymaq. bu boyda bina, bu boyda sizə verirlər, sizə əhqabı, zoraba kimi. Devlətimiz sizə təmin edir. 13-14. maaş yardımlar. Səhər mə başa şimrər. Onda oturublar ki, maaş gəlsin, o dəmir aparatdan şəkkəl dənə minik, minik, minik, Nədir, xeyirdir bu. Bu devlətin bu pulunu. Əla haramzadələr nə şibirsin. Ki? Hə. Deməli özlərin mümkün məhsul alır, gəl cəmaatı da yazıq bu. <coughs> əsiz -əsiz bu çor hə siz bu kör topalı. Şirə ağsabı cərməliyirlər. Nəsa əllərini açına göstər dərsini. Niyə cərməliyir? Deyərəm maskanı ağzına taxmıbsan. Hörmətli hə. nazir, ən qalın şalvar varyonkadır da cins. Bu cins insanın bədənində, yəni maddələr mübadiləsi zamanı insan barsaqlarından metan qazı ifraz olunur. O qazın eyni saxlaya bilmirsə, nəm nəzik, bu maska dediyimiz cuna kimi bir şeydir, bu yüzündən baxsan, o yüzündən görsənir. Bu nətər saxlayacaq bu qripin qavanı, bu malyariyanın, pandemiyanın? Yəni bu cinsdən qalın da bu, cins bunun qavanı kəsə bilir. Qoymur gəlməyəyə adama yəqləyə İndi bir şey də deyim də Bəli, mən bir dərə bu ispirtə ilə anləm bilmək olmusur, gəlir sana salam verəm Sana yəqinləşəmədəm, insanlardır Pandəmiyə olmaz, əlində başqa xəstəliyə var Ispirti də Yaxışı ki, bu ispirtliyin devlətinizdə boldu Sağ olsunlar, əysi like ilə mülə İlə, dəyəqə başı, ara bir yox, iki dəqiqədən bir, dəqiqədən bir Mən bax bununla dururam, ay qara. Bəli. Deyirəm ki, o gəldi, getdi. Nə bilirəm, ondan nə var mənim. Bəli. Ya məndə nə var? Ona deyirəm ki, bu, bu yoxsuzluq insanlara keçməsin. Bəli. Özümü gözdürəm, qoruyuram. Bəli. Yani Mən hər adamla hüquqiyyətə dolğuram. Bəli. Oldurmayan adamlardan da demişəm ki, məsafəmizi saxlayıq, oturub söhbətimizi eləyək. Ha vallə şey olmadı. Tam bir nə olup ağır fesini, höy-sürə höy-sürə, höysürə, höysürə. gedir. Bir iş yox olmaz, buna qarantin versin. Ona desin ki, öy çıxarsın, evdən kürlə çıxma, Dali. bunun müddəti var. A, bur qeyəyin yoxdur axı, əvvəl getdim, əvvəl girdi, balanla vurdu, az yarı müvəqqət olaraq açdı, gəlir, öh, öh, öh və silə-silə rayonun içində olmaz axı. Bağırsan ki, bu həqiqətən xəstədir, bunu niyə belə başlı başına burasın ki, qəşəsən, yarışsan, Elə verdin, istədiyimi də verdin, sağ ol. Buradan belə get cami mənə, bəqəm görə, əlmə görə, kimi salısan və bu yol qızı çox alsın, bizim xeyrimizədir. O da xəstə, mənimdə çox olanda, o qədər bizim xeyrimizədir. Ona görə, onlar bu yolu seçiblər, onlar bu yoldadırlar. Onun qarşısına olmaq lazımdır, müməndət olmaq lazımdır, baxmaq gəlir batazı da da peşmazəni çox gəlir. Başqa yoxdur. O qoy da ona gəlir, aparır, bu məsələdir. Am bu nə tərl biliriyə bilsən güdənizəl. Am o da pax garantindən çıxan insandır. <gülüyor> hə. Sən yoxlamısan, maraqlanmırsan. Evimdə, eşiyimdə. Bu gedir, hər gəlir. Am mən eşitməmişəm ki, indimətin bu boyda bu pandemiya ilə, bu xəstəliklə ora girib çıxanların hər yolda tutub maşını qol aparıb evinə təhrib edir. Bizim rayonda şəxsən olmub indən etmir. Başqa hmm. rayonlarda olub baxarantlı bir yerdir. Amma bizim rayonda görəm deyə. Olmur. Hələsib önə bir 20 min manatlıq seçənd götür. Gedib gəlir burada kəsən balaların ağlığını. Nədir? Xeyirdir. işi yoxdur. Aristlər yoxdur. Yol aşağıya gelir, yol yukarıya gelir. Ama bir mülkeye de o gelen 5 günlük çıkartır balizadan. Olmadı mı? O karşılamamadı. Sağ ol. Bak ben. Herkes beraber. Herkes beraberdir. Hiçbir tokunulmaz sahipkar da yoktu. Hiçbir tokunulmaz memur da yoktu. Herkes öz emeline göre hem giymeti alacak, mükafatını alacak ve cezasını alacak. Deməli, bir də mən pandemiya demiş, indi bu axsaqqal pambina deyir, mən pandemiya deyirəm, biri pandemiya deyir, biri epidemiya deyir. Korona deyir. Bu, korona deyənlərin sayı ümumiyyətlə nazdır. Ən çox pandemiya deyirlər. Yəni, nə deyirsəndir, bu xəstəliyin var. Var, burada indi diqqətinizi nəyə çəkmək istəyirəm mən. Deməli, müharibədən əvvəl 2020-ci ildən başladı da bu pandemiya söhbəti. Gəldi, gəldi, gəldi 27 sentyabr müharibə baxdığına qədər baş verənləri deyəcəm. 27 sentyabra qədər deyəcəm nəmə. Nə? nə vaxt gedirdi icra hakimiyyətinə biz əlillər ki, bəs əlillərin sosial müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi vardır. Orada yazılıbdır ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı əlilləri evlə təmin eləməlidir, xəstələrinə baxmalıdır. Altaranın Yataqlarının yığılması, çarşaflarının yığılması, dəyişdirilməsi, kommunal xərclərinin ödənilməsi, ondan canım sizə desin, evlərində əgər qəzalı vəziyyət varsa, onun aradan qaldırılması, yaşayış yerinin yaxşılaşdırılması nə deməkdir? Kondisyonerdir, telefondur, xaladənlikdir, toz sorandı, adi süpürcədir, çaynik, qaşıq, stəkan, çəngəl, boş qaf, termos... Belə şeylərlə, ə, tilvizir, bunu təmin eləmək ki, bu ə, kommunikasiya vasitələri ilə, interneti ilə, yaşaq şeyini yaxşılaşdırılması, əlillərini istədiyi yerdən ev götürmək. Bunu çox təssüvür olsun ki, icra hakimiyyəti hamısı deyirdi ki, biz korona xəstəliyindən evdəyik, yatırıq hamımız xəstələnmişik ya da ki, ə, onlayn xidmətdir, korona vaxtıdır, işə gəlmirdilər heç biri. Yəni olmurdular işte. Müharibə başlanda da bildiyiniz kimi dedilər ki, bəs müharibədir, icra hakimiyyəti işləmir. Müharibə qurtarandan sonra da dedilər ki, şəhid ailələrinə sözünüzü kəsirəm. Hansı Bakıya sığınacaq eləmişdirlər. Hər rayonlarda adamlar bu məmurlar qalmışdı işdə. Amma qələbə salan gecə görəydiniz, rayonlarda nə çaşar, nə qədə gəldi. Ondan qabaq Ama adam tavuk çöfet elemeye, salam vermeye adam kalmamıştı. <gülüyor> Hamsık asık Bakiye için, Bakiye'yi vurmuyor. Hele bizim senin azahiyerimiz, Bakiye'dir. Hele bile seninki <gülüyor> mahalleler kalmıştı burada. Çünkü maşırımız yok, Bakiye'de yemimiz yok. Çivimizde pulumuz yok. Bakiye'de ne yeşil? Buradan yırdı ılağını yırdı ışıklar. Önce'deki muharebe dayanmamıştı orada öz keyflərində təqəddüdmür. Biz də burada oturmuşdu özümüzün altımızda. Həlli hmm. kimi insanlar az qalmış. Deməli e çox uldurlar, quvarı. Hamsi Bakili var. Am yani benim yoxdur Haraqaçalı. Öz ev eş vaxtımız ədəbə torpağımıza yerimizi, yerimizi, obamızı o heç Biz burada yaranmışıq, burada dolanırıq. Zümari yolumuz yoxdur. Amma onlar, o boyda idarələr, o boyda vəzifəyə qoydurum insanları, hamısı qorxaqdır. Qorxsunlar, yəni ki, bunlar öləcək, bu, biz ölməyək, biz sağ qalar. <gülüyor> hamısı qasıb, Bakıya dolmuşdur. <gülüyor> Sumqayta dolmuşdur. <da> <gülüyor> yani, kendisi kimi şəhərimizdə vurmuşlar ki, kəndisədə də elə bir insanlar qalmamışdır. Elə belə məni kimi əli səyiqsələr qalmışdır. <gülüyor> onlar da hamısı Yox idi şəhərdə insan. Ona görə yoru bağlamışlar, heç kimin bir-birinə xəbəri yoxdur. Geci ilə hamısı qaçdı geyirik. İndi, davam edin, mən. Mən bu, biz ölərik dediyin sözün dalında bir balaca mənim fikrim çarşıbaş qaldım. Yəni, mən Bakıya qaçdımsa, Bakıda ölüm yoxdur, mən başa düşmədim. Adam var ki, çayışlıq yerdə, zoğa çəkdək boğazında qalır, kəkəlir ölür. B ha, adam var, yatdığı yerdə boğulur. Allahın işi Allah Amma adam var ki, var. Güllə 50 yerindən bəndə güllə şey dəyir ölmür. Məndə heç bir şey hə, adam var, minə çıxır ölmür. Adam var. Bəli. Maşın vurur ölmür. İndi adam var, düz yetti yerdə yıxılır ölür. Əlbəttə bir bu pandemiya. Nə qədər sağlam adamları götdə apardı özü ilə. Yəni mən gülməli çıxır ki, yəni, bu hərəkətlərini deyirəm, he, bir cümlədə de sözüm deyim. Oktyobrun Noyabrın 28-də oğlumu könüllü vəyanqomat tərəfindən yola salmışam. Avtobusun canlı qanını ilə 22 dənə ailə evin uşaqlarını yola salmışam. Bak günü bu günə kimizə mənim oğlum baş bilinc ramasından partaj vermişdir. Bərm oğlum yaralanıb. Ağır müəllim savatlı oğlan. O üçün də uşaqlara. Gün nə qədər onun içində uşaqların bunun əlindən çıxar şolar. Hamisi insta qabulu oldu. Ali sabahdı bu. İndi marədiyə veriyatıbdı. Bütün sənədləri hamısı papalında. Orda baş həkimdir. Bilmirəm, o tanımıram. Mən bilmirəm, yəni görməmişəm. O bir qaraşdı yer keçdi də ki, yox, indi get, qoron boydan bir dənə mülkünə sağ baxan Bir dənə də nə problem yox, gəlin respublikansk banka da yat. Bu görə bunun axırı nə olur? Aşırıb, bu ömrünün Oylə ömrün axırına kimi bu adam belə hörmət qoydur, Qoğur, o papa elindəki o yollarda qalmışır, borca girmişik, yol pulu da tapanmırıq. İndə gələ bir də de deyir ki, bil, oraya girməsən, sənə əlillik, söhbəti hələ adını tutmaq. Olmacaq, qarış deyirləm, muhaqda, muhaqda, dərim fikirləşəm, gedim oradan o həkimə, o qəmsi olan yerə, nümayəndə yollayın, görün, Yavan danışuram yoxsa gecəyə danışuram. Bu hamısı Pax Məmməlimdədir. Olmaz axı bu uşaq özünə gələ bilmir. Bir uzun prosesdir. Lakin ömrü mənim balamışcası. Bunu birdə qruppasın. Yibirəm şə. Nə qədər çağıracağ yığım olur, nə qədər dokument yığım olur, nə qədə şəkilçənmə var. Belə yolum olmadı axı. Bir mən dəyəm. Mənim ailələr, mənim valideynlər çoxdur. Hamısı qalıb gündərdə. Sağ olsun Meydanını yollayıp teklif olunup ben kamatının serefinden gelip götürmüşüz, geçmişiz, sağolsunlar. O da çok tesellidir, çok güzel bir hayattı. Bir merhele merhele, merhele. bu grupma meselesi, bir, bir ilene kalıptı. Sintyabrın 27 28'de bunun birliği tamamdı. Oktyabr'ın üstünde de bu adam yer alanıb, koma beziyetinde. Gezmediği, yatıdırmazları balinsa kalmış, papayla beri Ağdamdan belə, Gəncədən belə, Yoranboydan belə, Yevlaqdan belə, Mingəçördən belə, Ta Azərbaycanlı ilə belə yeri qalıqdır bu uşaq, gedib orada yatıb buna malizə edir. Sağ olsunlar, bu yaxınlarda yaşaq fondumuz. 21 gün mənim oğluma Mərdəkəndə gözəl Malinsədə qospital zümrəm, o uşağa orada gözəl bir malizə edilir. Dəqiqdə yansıqa qoyblar ki, Baş, beyin, travman qardaş, uzun müddətdir malicəyə ehtiyacdır. Hadi bu ehtiyacdır, bu müəllimdir, gedə bilmək. Durumla nətər geysin, uşaqa nətər də istəyəsin. Bunun əlliyini verin, hətunusurdan aldığımızı aptəkə bilək. Bu uşaq çoxluq səyəməsin, bunun malicəsini kəsməyin, davam edin. Çox xaişdirilər. Ay, ürməti Prezidentimiz, Beyriban qalın, iləməliyir. Ali Başkamanlarımız, size müradiyet diyelim. Bu işin üstüne K.H. diyelim. İnandığınız adamı gördün ki on yoklasın. Olmaz akır, valla olmaz. Ne kıymatı diyelim sen. Allah sana kıymat verir bakı. Alıp dediğin ki bu topraklarımızı. Allah'ın büyüküne soksu. Şey. Kimin imkanı var idi? Az çok kurban aldı, kesti. Sağ olsunlar. Ki Allah'a şiir. Allah şahitlerimize rehmet eylesin. Kalan gazilerimiz de Ömürlük qazidir, müvəkkəti qazi döyülür. Yəni, ömür 3 şəhs də. Mən bir kimi nərazi qələ şad olurlar. Fəxr edirəm. Ya. Yaxşı belə oğlanlarımız var idi. Ona görə də mən fəxr edirəm. Elə bəlkə də mən bu qəstəlimin qabağını həmən bax bu hadisələr aldı, gözəl hadisələr. Sağ olun. İndi mən bir söz sorusum, müəllim. Oğlunuzun adını, familini təqdim edərdiniz, özünüzun da adınızı Mustafa familin. Mustafayev Nazim Şamil oğlu. Yorambor oğlanı. 88-ci təbəllübdür. Hələ bu adamın hüküməsi yoxdur. Mənim müayəndədir. 11 başçılıfədən yəsiyyəm mənim. Məlim işləyirdi dilçibdi. Mə? Dillərim bir sətin iqtərin mənim oğlu. Çünki biz imkansız ailəyik. Biz heç kimənə pul görməmişsik. Mənim şək görməmişsik. Kimsə bizdən istəməyik. Bu uşaq öz beyninlə, suğurunla, oxumaqla gözlər də zəhəm deyil. Çünki, nəqruç qəs alıb, oxuyub o Ona görə bu uşaq gözləndə, bizim nəhsirdə də gözləndə şiqəs adam oldu. Amma mən bilirəm ki, doktor da deyir, baxılıqdır, Bakıdə də, İranda da, Türkiyədə də gedir, yoxlanırdır. Baxılıqdır, deyir ki, həndər oxumaqdan olub, gözlər yoğurur. Nəyə görə imkansızlıq olmuşu, kitab alınmamışı. El ondan yazıb göz köçülüb, ondan yazıp, çözülüp, ıı, Bakıda okuyan vaxtı, yani, o dərəcədə imkanımız olmadır ki, o kitablar bax olubdur. Ala bilməmiş, yani, onu köçülməyən, ondan, bundan, əziyyətləyən. O uşaq çox əziyyət səyir. Yəni Allah'a qurulanma, okuyubdur. Görən barəranda heç kim beynəməz ki Şəmir oğluna, bir mağaz öz birliğinə, öz kəlləsinə, Bələ bir kəlləs olub məhəm oğulun, bələ bir beyin olubun. Burası da bizim imkanımız ya, bizim adamımız ya, məhəm oğulun prəzini tabaranda oturub, işləni oğuludur. Bütün görəm bu üçəni görəm. Bu dəstəkiyi, məhitəb, ancamını kəlifləyir. Çıxışlara da bunu görəm. Nəcə növrəli məhitəbdə dəstəki bu oğulunuz? Şəfək kənd orta məhitəbidir. Şəfək kənd orta məhitəbidir. Demirəm vəllə, onun Fransız, dilim, Ilim, Ilim. Fransız, Fransız dili kadrı... məlum Fransız dili Fransız dili qadrı Mənimiz Fransız dili İngiliz dili Tamamilə Həm İngiliz həm Fransız Gramat seslə də bürür Özə danışır Həşəkədə Bəli Franszə də olurdu Dövlət tərəbində İl səni Fransız də də Fransız də də də övlət tərəbində Bəli Mənim oğlum Franszə də olurdu Orda patarika verilmə Mənim oğlum Orda sikmiş eləyibdir Fransız də Bir neçə gün orda saat ilə, məsələ pandalik ilə elənibdəyib. Sonra mənim oğlum gələb. Hamısı devlət şotuna. Bizim halda bələ pulmuz. Azərbaycanı təmsil eləyib də Fransa'da oğlum. Bəli, Azərbaycanı Fransa'da təmsil eləyib mənim oğul. Bax görəm bu Başqa mənim heç kimi heçməm ki. mənim oğlum deyib ki, zəfə Fransa'da devlət şotuna. Hiç mənim xəbərim olmaq, maddiyəmi deyib tədə Bak demişəm ki dan O gələndə mən bilmişəm ki mənim oğlum Fransa gedib. Maşından Fransa apardı. Sağ olsun dövlətimiz, demirəm. Amma burdan Mare qurulmalı, 34 çövşi <gülüyor> azdır. Bunun vaxtı keçir, ömrü günü keçir. Heç olmasa, belə köməkdarı ne belə yaa durun, bunu ki, bunun heç olmasa, valideynlər də amının yanında başlı olsun deyəsən, görsənmə devlətimiz, deyirdiniz, yaa durmayacaq, görsün, ətər yaa durur. Gözəl yaa gözəl ökümətdir. Amma, o bəzi məmurlar, bəli. Hamısının adına dövdürəm. Bunun ağızını elə qayı edirir ki, elə qalmışıq belə, inki genə gecəsdir bakıya, yorpluğu yoxdur. Valla imkansızdır. İlim mağda para, ilim mağda getirib, o ayıqsız getirecək. Orda üç-dürk qalsa, uşaq məhvələk edəcək. Bunun əman əcəsi oldu. Tezə maricədən sıxıq bu uşaq. Məsələ bunun takımiyyəti həlində o boyda həkimlər buna rəhb edir. Ayaq başta oturan papa baş hə Sən niyə bunun ağzını tərzdən bilə-bilə rəhmiyə vurdursan ki, neyə də çanlıqda öv. 10 yorpunu papaylan verməlidir, hər beşsə verməlidir, dövlət özü də dilənim, adam utanır. Bəl ne qədər öv. deyirsən səccəm, yəni. 10-dən deyirsən ki, oğlum gedir Bakıya, onun yanında da qardaşı getməsə mümkündür. Çünki bağdan suğur gedir, yıxıla bilər, maşın bura bilər, gözlər də babape başdıran məhaldığını anan hazıram. Səqəy yumluq veriblərmi oğluğuna? Oğluğuna görə sağ yumluq veriblərmi? Yəni oğluğunun qəyyumluq sənətini ona verməlidir. Yox, ma heç nə Onu mənim. da vermiyiblər. Bax görüşmə. Mənim adım Aytdovsun. İctətlərimdə yox. Adınızı, familiyangızı bir də təqdim edin. Əlbəttə Ərfşam lazım oldu. Görən bura, Vugar Bayramov 25-də yaşayıram. Neçə yaşınız var? Neçə 63, 69 yaşım İndi Şamil müəllim, sizin- İndi o, PST qatunla. O da bağlamışlar yeni akışları sağ olsunlar. Yəni sağ olsunlar, əsəmizə. İndi onunla, onunla da işlə dəyə bilmirik. Uçak belə yerə olananda, üzvür devlətimiz, baş qarışı qıydıydı. İslə baxdı, elə hamiyyətcən yananı qəyə bilmirədilər. Çünki ondan da Yine, ağır xəstələrimiz var idi. Getib, hərək də girmək, kaptal Nə qədər götürürsünüz? 4.000 manat. İndi nə qədər qaytarmalısınız? 1.000 manatın qədərini, 26%-dən manat onu veriblər. 26%-dən maa. Nə qədər şapka tutdular? O da yadımda dəyib, Allah. Belə yadımda dəyib ki, Aha. ki Müqabiləni verdilər sizə, bozs müqabiləsinin, yəni sələm var, müqabiləsi deyilər mənə deyil. Hər ayda faiz. ki, indi keçiririk. 150, 50, 50 manat o pensiyəmin 350 manat bulalım. 10-157 maddını veririk ona, yerdə qalandı. Bələ, onunla... Azərbaycan Respublikasının axındu Qafqaz müsəlmanları cəmiyyətinin sədri. Allah şükür Paşazadə yoldaşa burdan üzümüzü tuturuq, görən boyun əlilləri olaraq sorçuruq, biz müsəlman dövlətiyiksə, əgər müsəlman millətiyiksə də müsəlman adətənə nəzindən gediriksə, Quranın birinci ayəsində göstərilir ki, Sələm, faiz Allahın haramlarındandır Bəs necə olur ki, Azərbaycan Respublikasının banşları ə, əlillərə 26 faizdən 26 Sələm kredit verir də faizdən kredit. Faiz, kredit, sələm deməkdir də? Sələm İndi bunu Nə dür izahə bilərsiniz Yoldaş Allahşıçır Paşızadə Axund əzrətlərinə Buradan müraciət edirik Xaç edirik, bizi Dini cəhətdən aydınlaşdırın ki, niyə görə e, Azərbaycanın əgər e, qanunlarında dini e, istəyir xristiyan dini olsun, istəyir müsəlman dini olsun, istəyir yahudi e, sinagog dini olsun, e, istəyir məcusi ateş pərəslik dinində göstərilir ki, orada xoroz adında ilahi bir qüvvə var o da qadağan eləyir ki, məzusiyyəlikdə, yəni ateş pərəslikdə, nəcm, yəni nəcməddin dini var, ulduzlar dini, yəni ulduz, səmavi dinlər. Orada da göstərilir ki, faiz haramdır. Məzusi dinində də, nəcməddin dinində də, ondan canım sizə deyəsin, xristiyanlıqlarda da, ortodoksda da, katolikdə də, hələn müsəlmançılığı demirəm, də mən? Da. Bütün bu dinlərdə, Azərbaycanda totalitar bir Respublikadır. Bütün dinlərdə Faiz cünahdır. Niyə görə Banşlar 26 faizlə Əl vətəndaşa Faizlə Kredit verir. Lə, mən ələyəm, ələ əl, ölü deməkdir. Niyə yeah. bunun qanını sorursan? Qoyraq qanın öz yerində qalsın. Mən, mən üzümü yenə də tuturam. Allah-u Şükür Paşazadə, çox xörmətli Məllimimiz, Allah-u Şükür Paşazadə Məllimini soruşuram. Yəni ki, xaş edirəm. Bizi Bizi ışıqlandırsın, bizi aydınlaşdırsın ki, niyəcərə Azərbaycan Respublikasının 26 dənə din var dünyada, onun 15-i, yəni 17-si Azərbaycanda totalitar dinlərin hamısı, hətta buddizm, yəni bütbərəslik dini dediyimiz dində faizsilik qəti qadağan edir. Faiz, hətta bütbərəslikdə qadağandır. Qadağan də ölümdən, e, yəni faizsilik ölümdən e, burada cəzəlandırılır, bütbərəslik dinində. Ən yüngülü müsəlman dinindədir. Deyir ki, faiz vermək günahtı, cəhənnə məzabıdır. Yüz qamçı. Digər dinlərdə öldürürlər faiz verənlər. Hətta xristiyanlıq dinində atəşdə yandırırlar. Mən özümü tuturan burdan ə, bizim hörmətli axındumuz ən yumuşaq, ən humanistin olan müsəlmanların başçısı Qafqaz müsəlmanların idarəsinin rəisi Bizi elmləndirsin, sabahtandırsın ki, nəyə görə Azərbaycanda 17 dənə, dünyadakı 26 dindən 17-sə olan Azərbaycanda e, nəyə görəsə totalitar bir, gözəl bir Azərbaycanımızda, çox dinli Azərbaycanımızda gözəl bir qanunlar olduğu halda bu faizçilik dinə protifik edir. Əgər din dövlətə protifik edərsə, bu cəzalandırılır adnəkratını, bəs. E, dövlətin məmurları dinə qarşı, dinin qaydalarına qarşı e, bu qanunları pozanda Xaçerlə, Mallaş, Kürpaşızadə cənabları bunu qiymətləndirsin, bizi cavabıqlaq, işıqlandırsın, bizi sabahlandırsın, bizi bilikləndirsin. Yəni, gərək biz dindar olmaq, e, dini mədrəsələrə getmək imkanımız yoxdur. Televizordan bizi, yaxud da bu videonun altında şərh yazsın, videomuza gözəl özünün Örnek versin. Nümunələrini bildirsin. Yad Bəli, bizi biz başçımız biz olan ona Allah şükür Paşazadə biz biz bizim deyilmə dini liderimizdir. Biz ondan xahiş edirik, çox təvəqqü edirik ki, bu faiz söhbətinə bir işıqlandırsın, bir aydınlıq, gözəl bir izahat gətirsin. Ümid edirik ki, bizim sözümüzü yerə salmaz. Növbəti sualımız Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru və Azərbaycan Respublikasının baş naziri olan iki gözəl nazirmizədir. Nəyə görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti gözəl bir milli mədlisin qərarı olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının müraciətləri və bu müraciətlərin baxılması haqqında Azərbaycan Respublikasının kərcüzarlıq qanunu, 7-ci və 10-cu maddələrində və yaxud da 10-cu maddənin 7-ci bəndində fərq yoxdur. Göstərir ki, barəsində şikayət olunan hökumət məmuruna, hökumət orqanına şikayətçinin şikayəti göndərilməməlidir. Şikayət olan orqan bu işə baxmamalıdır. Barəsində şikayət olunan orqan bu işə baxmamalıdır. Yalnız bu işə daha üst, daha e, subordinasiyalı üstün orqanı olan şikayət gedib hansı ki o orqana çatıb. O orqan özü baxmalıdır, vətəndaşın şikayətini qeyd eləməlidir. Ərzə və qəbulluların qeydiyyəti kitabında ona 15 gün yaxud da 10 gün ərzində bəzi hallarda bir ay müddət çəkə bilər, cavab göndərməlidir rəsmi. Ancaq prezidentimizin və gözəl bizim xanımımız Milli Məclisin sədri olan Qafarova, sahibə Qafarovanın bu gözəl qanunu, halbuki qanunu, İcra olunmur, buna protif, əks gedir bizim hökumət məmurlarımızın bəziləri, demək olar ki, əksəriyyəti, əsas da prokurorluq, baş prokurorluq və başnaziriyin işçiləri, yəni Azərbaycan Özübüqasının Nazirlər Kabinətinin işçiləri buna protif gedir. Şikayət ərzəsini göndərirlər ilə barəsində şikayət olunan hökumət məmurunun özünə deyirlər ki, buna bax. O nədur baxsın, o zaten buna baxa bilmədi, bundan da şikayət olundu daha üst orqana. Yəni, daha subordinasiyalı orqana prokuramı, polisəmi, məhkəmiyəmi, başnazirəmi, milli mədlisəmi. Onlar da tərzəndən göndərir ki, aşağıda oturan məmur, sən bax. Axı, bunun gücü çatmır ona baxmağa. Öz etiraf edir ki, mən bu vətəndaşın şikayətini təmin edə bilmirəm. Bizim salahiyyətimiz əlmədir. Bəli, deyir, salahiyyətim daxilində çürük deyil. Çürük. Bir də tərzəndən onun üstünə nə işə şey göndərisiniz sizə qurbaq? İndi bunu xaş eləyirəm Azərbaycan Respublikasının baş prokorluğu ilə Azərbaycan Respublikasının baş naziri, yəni Nazirlər Kabinətinin aparatı bizim gözəl nazirimiz Əli Əsədov, baş prokorumuz Kamuran Əliyev yoldaş bizi marifləndirsin, bizim bu suallarımıza gözəl bir aydınlıq gətirsin ki, niyə görə Milli Məclisin Qərarı və Prezidentinin əmri bu müstəvidə, bu sahədə imenli nədən səbəb pozulur. İndi Niyə görə deyirəm bunu, bu yoldaş Şamil Məllim dəfələrlə müraziyyət eylifdir, bu və ya digər problemlərdən Azərbaycan Respublikasının, Göranbor rayonunun e, polis orqanlarına, e, deyək ki, hüquq mühafizə orqanlarına, məhkəməsinəmi, prokuruna mı, prokuraturasına mı? Həm cavab gecikir, həm vətəndaşın ərzə bir nəticə ala bilmirəm deyəndə ki, yəni qoy mənim bunun fikrinə elmi, bir, öz izahatımı deyim, öz bu ağılsız başımladır başa düşdüyüm qədər. Səhifəm olarsa siz mənim səhifəmi xahiş edirəm düzəldərsiniz Şamil müəllim. Birincisi bu adam mərzə ilə müraciət elyəndə bu özü yazıb oxuya bilmir. Bunun əvəzində onurda yazırlar. Buna da qayıdıb onu oxumurlar. Deyir əşi, sənin dediyinə bir iki əlavə özümüz. Bu nə deməkdir? Bir kara verəmişik. Bunu qoyduq bir yana. Ərizənin qeydiyyat kitabına salınma nömrəsi var. Onu bir kağza yazıb bu kiçiyə vermirlər ki, bu da getsin evdə bir balıncın altına qoysun, axşam rahat yatsın. Bu iki. Üçüncüsü, ərziyə cavab gecikir. Yaxud da deyirlər ki, bizim səlahiyyətimiz xaricindədir. Ha, bunu el əvvəldən deyin, ondan sən qadran Gözəl insan. Gəlisə, i̇ş durmasın yalandan ki, elə hə, nədir mən xeydimi? Mən pul tapamıram, mən polis məntəqəsində mənim yaşadığım yaşayış məntəqəsi uzaqdır. Gedə bilmirəm, mən yeryə bilmirəm. Dəqiqə başı çağırır, dur, qəbraq. Dur, qəbraq, ə, hə, geysən, hə, bura qol Qorxma. Məndə bir səhv adamam. Mən bu dili bilmirəm. Səni necə çağırırlar polisə? Biri onu nə nə nə bir onu de. Çağırır ki, qaynı xətercə zəng eləsən, ayırda Nə tar çağırır? Yardım verməsi üçün həqiqətən. Nə ilə çağırır? Nəyin vasitəsi ilə çağırır? Çağırır ki, qaynı xəterliyisiniz, ay qardaş. Telefondan zəng eləyir, evinə mi gəlirdir, düşbörmə gedək. Xeyr, telefona zəng eləyib çəkəcək. Sənin telefon nömrən nəcisdir? Onu bir de n burdan. 73-77-dir. Bir də təkər ilə? 0 570, 73-77-dir. İndi, hürmətli Azərbaycan Respublikasının Daxil İşlər Nazirliyinin çox gözəl sabahlı məmurlarına üzümüzü burdan tuturuq. Onlar bizim böyük qardaşlarımızdır. Onlar bizim güvənşiyyərimizdir. Bir sualımıza cavab verin. Vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının polis çöbəsinə idarəsinə, yaxud da polis məntəqəsinə fərqi yoxdur. Deyək ki, mühafizə polisinə. Laq belə deyək, ən yüngül halda mühafizə polis idarəsinə nə cür çağırmalıdırlar? Telefonla mı? Gəlib evindən əlili, xaiş edib, maşına mı oçuzdurub aparmalıdırlar? Yoxsa məhtuf yazmalıdırlar? E, çağırış vərəqəsini göndərməlidirlər? Bildiriş mi? Bu barədə xaiş edirəm, bizə bu e, videonun altında Daxil İşlər Naziriyinin gözəl işçiləri, gözəl rəylərini yazsınlar, bizi işıqlandırsınlar, bizi savatlandırsınlar, bizə ıı, özlərinin də bildiyi qanunları bizə də başa salsınlar ki, biz də çor-çor anə, belə deyək, başı nitirmiş vəziyyətdə ortalıqda qalmayaq. E, Buyurun, indi... Məlum, bir kəlməni qədə də qaləb edəyim. Bilsinmə, bu məmurlar, bəzi məmurlar, çünki onlar harunifdir. Deyir ki, sen saləyətini bilmirsən. Bilmirəm, bilmirəm, mən başa saldırıq, ondan bilir. Bəkə bu devlətimizin qalanını mən bilmirəm. Bu, mən salıma cavab vermirəm, və öz ələminlə yani yeri gəlsət, soq şeyləyəsən, sənin özünü salarım sənin. Mən də gitmişəm, üzülünmə, gitmişəm, tanış adamın başını qoparır. Gitmişəm, dirəm ki, yoldaş məyot, tutun da salın sənin, özüm ayaqla gəlmişəm maşını sürür qaçır çıxır yəni. Yerim dayanmı. Şurə mənin qabağıdır. Bəli. Evet. Mənim bu sözümü də bu kameraya gedir, nə var? Gedirəm yanına çağır, demir ki o sordu çək götür. Amma dura bilmərəm, yeyə bilmərəm mən. Maşın də qalxıramsın bu nə belə. Ədəb şo var. Orda bir də yolum dalır. Əgər bu işə mən dediyim kimi qanun deyirsə, qanun çərçivəsində. Əgər baxılmırsa O məndə nə adamı ehtiyacım kəsəm, sonra da ehtiyacım. Ay ay ay, ay, ay, ay heələ şeyə lazım deyil. Neynisiniz? Bizim gözəl prezidentimizin təyin elədiyi gözəl nazirimiz var. Gözəl nazirimiz var. Özü qaydasında hər şeyi yoluna qoyacaq. Ay Yaxşı olar İndi Mən üzümü tuturam. Azərbaycan Respublikasının ə, ə, Daxil İşlər Nazirinin Mətbuat İdarəsinin katibinə, bir də ərzələr, sənətlər üzrə iş idarəsinin gözəl nümayəndəliyinə, Daxil İşlər Nazirinin Mətbuat və dəftərxana, yəni sənətlər idarəsinin gözəl nümunəvi işçilərinə üzümü tuturam. Onlardan bir sual sormuşuram. Vətəndaş polis idarəsinə yaxınlaşarkən, Vətəndaş polis idarəsində nə cür qarşılanmalıdır? Bu, birinci sual. İkincisi, vətəndaş otağa girərkən fərq yoxdur, polis olsun, prokuror olsun, adi bir e, deyək ki, e, makler olsun, deyək ki, makler də bir vəzifətdə dövlət tərəfindən təyin olunmuş nümayəndədir. İndi bu insanlar, bu gözəl məmurlar vətəndaşı nə cür qəbul eləməlidir? Ona yer mi göstərməlidir? Ayağa mı. Yoxsa vətəndaşı deməli deyək, çöldə dur, qapın döy, gir, çəri. Bu barədə xaş eləyirəm, bizim videomuza cavab olaraq bu şərhlərinizi yazasınız. Bizim gözəl bu Şəmil Məllimin ünvanınızı deyin, ünvanına mətufla bu qanunları yazıb göndərəsiniz ki, bu insan da çəşbaş qalır ki, yəni doğrudan da məni nə cür qəbul eləməlidirlər, elə məni helə qoyub orada qasifki etməlidirlərmi, mahədə qorxumu gəlməlidirlər, üstüməmi qışqırmalıdırlar. Mən qapınımı döyməliyəm, yoxsa mənim yanıma sapıra vacdatil gəlməlidir, məni özü ilə aparmalıdır, məmurun otağına mı? E, de, nəsə bir şey da burada nəsə bir qanun qayıda, bir fəaliyyət olmalıdır. E, Xaric eləm, bu qanunlar barədə bizi e, aidinlaşdırasınız, sabahlandırasınız, bizi marifləndirəsiniz. Bizim sizin marifləndirməyə böyük ehtiyacımız var. E, Şamil Məllimdən mən də çox e, dərindən... Arzu edirik, təvəqqü edirik ki, siz öz sabahlarınızı və biləyinizi biz sadə kəndçi, xalqla döyüşəsiniz. Sizdən nə pul istəmirik, əlavə, nə xidmət istəmirik əlavə. Düzü bunun özü də elə xidmətdir. Yeri gələndə bir kəlmə söz puldan da, xidmətdən də qiymətlidir, var dövlətdən də qiymətlidir. Bizə sizdən bir bir kəlmə açıqlama tələb edirik. Çox gözəl. Diqqətinizə görə biz kimiz də sizə minnətdarıq. Sağ Son illər ərzində bir çox yüksək vəzifəli məmurlar, yerli və mərkəzi icra orqanlarının rəhbərləri, nazirlər, icra başçıları cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər. Hər kəs bilməlidir ki, heç kim məsuliyyətdən canını, yaxasını qurtara bilməz. Bunu dövlət başçısı İlham Əliyev yeni təyin edilən icra başçılarını video formatda qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, dövlət məmuru nümunə olmalıdır. Yerlərdə insanların dolanışı, insanların rahatlığı dövlət məmurunun fəaliyyətindən asılıdır. Siz, sizə böyük ehtimad göstərilir. Ümin edirəm ki, bu ehtimadı siz doğrultacaqsınız. Buraqılmış ciddi nöqsanlar, pozuntular, rüşvət qorluq və korrupsiya hallarına görə icra başçıları cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar. Dövlət, dövlət başçısı bildirib ki, heç kim qanundan yuxarı dayana bilməz, heç kimdə immunitet yoxdur və ola bilməz. Bütün dövlət məmurlarını vəzifiyyə təyin edərkən mən bu tövsiyyələri verirəm. Ancaq Sizdən əvvəl bu vəzifələrdə çalışmış insanlar, ancaq şəxsi mənafiyyini güdürdülər. Talanççılıq, rüşvət xorluq, korrupsiya qurşanmışdılar. İnsanlara laqeyd yanaşırdılar. Rayonlar qarşısında duran gündəlik problemlərlə yox, öz şəxsi problemləri ilə, şəxsi biznesləri ilə məşğul idilə və Həlbəttə ki, insanların haqlı narazlığına səbəb olmuşdur və bütün bu faqlar üzə çıxandan sonra həlbəttə ki, hər iki icra başçısı öz vəzifələrindən azad edildi və indi qanun qarşısında onlar cavab verəcəkdir. Son illər ərzində bir çox yüksək vəzifəli məmurlar, yerli və mərkəzi icra orqanlarının rəhbərləri, eyni zamanda sabiq rəhbərlər, nazirlər, icra başçıları cinayət mənsuliyyətinə cəlb ediblər. İndi istintak materiallarının bir çoxunda göstərilir ki, bir neçə rayonun icra başçıları hətta sosial cəhətdən ən həssas təbəqənin nümayəndələrindən də pul rüşmət alıblar. Məşhur video kadrlar var. Heydər Əli fondu tərəfindən... E dəstəyə, sosial müdafiə ehtiyacı olan ailələrə göndərilən humanitar yardımın da dalına keçirlər. Və bu video kadrlər var. Hər kəs bunu görüb və nifrət edir bu adamlar. ki, nə qədər yardım göndərilib, bunun falan faizini götürək bazarda sataq. Ha bu qədər alçallıq ola bilər, vicdansızlıq ola bilər. bu insanlar öz dərini biabr Bizim iqtidarımıza ləkə vurulur. Əgər kimsə hesab edir ki, bu onlar üçün nəticəsiz qalacaq, səhv edir. Dövlət tərəfindən regionların inkişafı ilə bağlı böyük işlər İndi görülüb. İndi çox bir çox rayonlarımız artıq datasiya mərkəzdən alınır. datasiya alınmır. Ancaq 10 il bundan əvvəl demək olar ki, rayonların mütləq əksəriyyəti datasiya alırdı. Nə üçün? Çünki yerlərdə... Ə, Yığılan vəsait məmurların cibinə gedirdi, dövlət xəzinəsində, dövlət büdcəsində, yox, məmurların cibinə. Və gecə-gündüz elə burada qapılarda deməli, fırlanıb, hansısa maddi dəstək, maddi yardım istəyənlərin sayı kifayət qədər çox idi. İcra başçıları nəzərdə tuturam. Amma indi aparılan islahatlar nəticəsində bir çox rayonlar artıq datasiya almır və biz elə etməliyik ki, ümumiyyətlək, şey, yerlərdə bütün rayonlarda artıq ıı, yerdə yığılan ıı, vəsait hesabına rayonların inkişafı təminib. Edirsin. Prezident İlham Əliyev deyib ki, bütün ölkə üzrə quruculuq abadlıq işləri dövlət investisiya xətti ilə görülüb. Sahibkarlara imkan verilməlidir ki, iş yerləri yaratsınlar. Ancaq iş görmək istəyən sahibkar bəzi hallarda problemlərlə üzləşir. Ona qarşı hansısa əsassız tələblər qoyulur, pay istənilir. Buna da son qoyulmalıdır. Sahibkar əmin olmalıdır ki, o ancaq dövlətin vergisini ödəməlidir. Kim prezidentdə manu ola binək? Prezident halkın hivuklarını korumalıdır. Onun hivuklarını ancak devlet koruyur, konstitüse koruyur. Konstitüse de onun hivukları veriptir. Hansı vak o hivuklardan istifade edeyen de ona maneşilik öğrendir. Ne için bu kadar adaletsiz danışırsınız?